عادي المشكل و الهل هنتو لي توكسي هطيت الروح يا عام نجlide بالقتني و一ield المشكل و الهل هنتو لي تقسي هطيت الروح يا عام نجدة بالقتني و ايلي لúblic مруحي نفسني الفيت إياه خليتني give me an صف قلبي ساكت، بني روحي بروحي، مساف روحي، واللي تبغي يكوني تلقيني ديما في الجنة، بني روحي بروحي، مساف روحي، واللي تبغي يكوني تلقيني ديما في الجنة، مسندك لا يقوقها الحب نغوت فبزرع شاه عمري و امير امري قبطان راهي من غيرها حماق عايش ليهم ماشي ليا نتعترق نبليس بل نزيد نشعل قلبي نهمس العقل اني علي دريك مزيا بغاو يعاندو لو صابو يصلبو هو ما يساجدوكا لسم الصحبة تعلي طانوك تهبطي والفة أنا مني المشكل ولان ونتو غجلي طقسيط عطيت لروحي عام يعني تغرد لقيتني you mm -hmm.